Як-то кухано ног із тела, це веде не туди. як куди у мене стенді це веде не туди. Молився все вести у танго, це веде не туди. Так буває мій ангел, це веде не туди. Дістапайся те, що я собі люблю. Плаць електрик, падай, я люблю. Та залиш мені все те, що я люблю. Лисильнішу за дві не треба так, з треба та. ки пару і жила безгоди Я кричала ти згадувала мене на ту ти Остерібна ти зраба меланху Треба так, зраду в цілунок вибачить, не треба так, та, та. та кохання сів не вистачить, не треба так, мило покохала іншого, не треба так. Не треба так, зраду поцілунок хибачить, не треба так, та, та кохання з їм не вистечить, не треба так, мило покохала іншого, не треба так, мені вчета варті більшого, не треба так, зраду поцілунок і бачить, не треба так, так кохання з їм не висте. Мені в час товар тепер шовна та